Peter Sijc-Jartor recunoate ce s-a încercat ascunderea contractului prin care România de Ungariei gazul din Marea Neagră, presa a simplificat informația. Ministrul Afacerilor Externe Sublinierei Comercului Exterior al Ungariei, Peter Sijc-Jartor. A declarat joi, într-o conferință de presă susținută la turgumura subliniere, ce mas media a simplificat informația referitoare la contractarea în Ungaria de gaze din Z, de la Marea Neagră exploatat de OMV, subliniere IEX Sonmobile. Situația este în felul următor. Transgaz România sub linieră IFGSZ Ungaria, echivalentul Transgazului, au anunțat o licitație pentru capacitatea gazoductului român-ungar pe direcția dinspre România spre Ungaria din 2022 la 2037. Această licitație a fost anuncat de transgaz subliniere IFGSZ în Ungaria bazat pe calculele ce la acel moment 10 mântul de gaz din Marea Neagră va fi exploatat de consorciul americano austriac format de cei de la Exon mobile subliniere IOMV.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 Acest lucru practic înseamnă ce, dacă începe exploatarea în 2022, a sublinierea cum este programat sublinierei dacă gazul din Marea Neagră se va libra înspre Nord, către Ungaria, atunci capacitatea este rezervată de aceste companii, a explicat Petersij Jarto.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 Petersij și au abordat în timpul discuțiilor de la București ieri, exclusiv teme cunoscute deja public, iar în acest cadru nu a fost semnat niciun acord privind tema energiei.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 Dezvoltarea în timp, pe etape, a capacit și interconectrilor sublinierei a infrastructurii Brua constituie proiecte omologate în formatele inițiate la nivelul sublinierei incluse pe lista proiectelor de interes comun ce primesc financare european prin programul CEF, Connecting Europe Facility, Nere, Arta Meaie, în precizare.